sana. Hapa uko nyumbani kabisa. Nadhani hata ukifika unajisikia hata mishipa yako ina huko sasa nyumbani kwapo. Karibu sana Mheshimiwa Azizi. <laughs> Mheshimiwa Azizi naomba utambue ndani ya ukumbi huu wepo wa makamu mwenyekiti wa baraza letu la mikianda la Tanzania, Dr. Maryam Ismail ambaye ni mkuu wa Skuli ya education chuo chetu cha taifa cha Zanzibar ambaye uko jirani yako pale. Lakini nitatambulishe pia wajumbe mbali, wa baraza walioko hapa siku hii ya leo. Tunaye daktari Septi Mkita atasimama kidogo ambaye ni kutoka Muse Chuo kipo kishiriki cha elimu hapa. Tunaye pia dada yetu Asia Idi Isa mjumbe wa baraza huyu ni mkurugenzi wa elimu ya sekondari wizara ya elimu na mafunzo ya mali Zanzibar. Tunaye ndugu Zubeli, Juma Hamis huyu ni mkurugenzi wa baraza la mitiani la Zanzibar. Tunaye mjumbe mwingine Mwalimu Mashaka Frederick Daudet huyo ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mbande Temeke. Tunaye pia mwalimu Christdom Maisela huyo ni mkuu wa shule ya sekondari Kibaha. <laughs> Mheshimiwa Waziri naomba pia utambue uwepo wa wawakilishi wa, wa taasisi mbalimbali na wakuu wa taasisi tunayee uh, kaimu katibu mtendaji wa kipe daktari Ruta yuko hapa na kutoka TCU tunaye hapa karibu sana package kutoka COSTEC tunaye hapa karibu sana package kutoka Teaona bado hajafika lakini twem wakisho kutoka Tai karibu sana ambaye tutulipe pamoja na sisi tunao pia wajumbe wa management ya baraza mkuu na naibu katibu mtendaji yuko hapa mbele pamoja na kuwa idara wako hapa tunao pia waku wa mbali mbalimbali za baza ya la Tanzania na wako hapa pamoja na wakishi mbalimbali mbali wa fanya wa baaza ya la Tanzania Mishimu wa Waziri tunao pia wana habari na wageni mbalimbali walikuwa mabibi na mabwana Ninao heshima kubwa Mheshimiwa Waziri kipekee kukukaribisha wewe Waziri wetu pamoja na makamu mwenyekiti na wajumbe wote wa baraza la mtiani la Tanzania. Lakini nao furaha pia vile kuwakaribisha kipekee wawakilishi wa taasisi mbalimbali pamoja na wawakilishi wa wafanyakazi wetu wa baraza la la Tanzania. Nichukue fursa hii pia kukushukuru kipekee wewe Mheshimiwa Waziri kwa kutenga muda wako kuja siku hii ya leo kipindi hiki kwa ajili ya kuzindua baraza la mitiani la Tanzania ambalo umeliteua hivi karibuni Natambua kuwa unayo majukumu mengi ya kitaifa Mheshimiwa Waziri lakini umeona ni vema upate muda huu uje uungane na sisi katika jukumu hili muhimu la kitaifa Mjumbe waziri kipekee management inatoa shukrani za dhati kabisa kwa mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumteua Profesa William Aningisie kuwa mwenyekiti wa baraza la mitihani la Tanzania Aidha tunashukuru sana sana sana kwako kwa wewe mheshimiwa waziri kwa kututeulia wajumbe tisa wa baraza la mtiyani la Tanzania ambao wengi wao wako hapa mbele yao ambao limetoka kukutambulisha hivi punde tunawapongeza sana kwa niaba ya management mwenyekiti wa baraza pamoja na wajumbe wa baraza walioteuliwa na tunakoahidi wa waziri toapa ushirikiano wa hali ya juu kuhakisha kwamba wanatekeleza majukumu yao kama inavyotakiwa kufanya mheshimiwa waziri Baraza la Miti Tanzania ni taasisi ya umma iliyoundwa kwa sheria namba moja ya mwaka 1973 ikiwa na majukumu mbalimbali mbali, ikiwemo kuendesha mitihani katika ya Muungano wa Tanzania. Katika kipindi hiki cha ya siku cha utekelezaji wa shughuli zake za baraza, Baraza la Miti Tanzania limepata mafanikio makubwa mbalimbali, mbali, moja ikiwa ni kufanikiwa kuendesha upimaji na mitihani ya kitaifa kila mwaka kwa ufanisi mkubwa. Lakini pia baraza hili limeweza kuunda na kuimarisha matumizi ya mifumo ya tehama, ikiwani pamoja na mifumo ya usajiri wa watainiwa na wanafunzi wa shule ya msingi na sekondari, mifumo ya uchakataji wa matokeo, upatikanaji wa matokeo kwa njia ya simu na kwa njia ya mitandao na mifumo ya tehama ya mahudhurio ya watumishi wa baraza la michezo. Jo waziri baraza pia limefanikisha kuboresha kiwanda cha na uchapishaji ambayo kwa nguvu yako ni ya wa serikali na msaada wako mkubwa mheshimiwa waziri tumeweza kununua mashine za kufungia mitihani mashine za kuchapa mitihani kwa rangi pamoja na mashine za kutoa maandishi maalumu ya wasioona na mashine za kuweka alama za kiusalama kwenye magaba ya viti Tumewezia bila kufanikiwa kupitia nguvu yako mheshimiwa uh, waziri kukarabati miundo mbinu na majengo kwa kufanya Upanuzi wa jengo la chapa na uchapishaji kuimarisha usalama kwa kuweka uzio wa umeme katika kituo cha usaishaje cha Mbeziwani Tumefanikiwa pia kufanikisha zoezi la uhakiki wa vieti vya watumishi wa umma hadi kufikia sasa hivi jumla ya watumishi wa umma tano na miana na saba wamekusha kuachikiwa Mheshimiwa Waziri nafurai pia kutoa taarifa kwa baraza lako la mitihani la Tanzania limekuwa mfano mzuri barani Afrika katika uendeshaji wa shughuli za mitihani ya kitaifa katika taifa letu nchi nyingi za Afrika tumeshuhudia zikija Tanzania kwa wingi kwa ajili ya kujifunza namna bora ya kuendesha mitihani ya taifa kwa kipindi cha miezi minne tangu Aprili hadi sasa hivi kupokea nchi kwa mfano tano ambayo zimekuja hapa Tanzania kujifunza kwa ajili ya kuendesha mitiani ya taifa kwa mfano wapo wakuu wa, waku, wa mabaraza ya mitiani ya Afrika Mashariki Kenya Uganda na Sudani ya Kusini walikuwa hapa baza ya mitiani tarehe 23 na 24 na na Aprili mwaka 2018 kwa ajili ya kujifunza shughuli za uendeshaji wa mitiani ya taifa viongozi wa wizara pamoja na baraza la mitiani la Zambia walikuwa hapa tarehe 3 hadi 9 Juni mwaka nane kwa madhumuni hayo hayo. Wajumbe wa baraza pamoja na management ya baraza la mitiani la Zimbabwe walikuwa hapa tarehe 23 hadi 24 Julai mwaka uliopita kwa ajili ya madhumuni hayo hayo. Tunajivunia utendaji kazi huo lakini mheshimiwa waziri tikuthibitishie kwamba bado tunapigana kufa na kwa kuhakikisha kwamba uendeshaji wa mitihani ya taifa unazidi kuimarika siku hadi siku pamoja na mafanikio hayo tuliyonayo mheshimiwa waziri lakini pindi hiki baada ya mitihani lina changamoto kubwa moja ya upungufu wa magari kwa ajili ya kusafirishia mitihani ya uendeshaji wa mitihani ya taifa upungufu huu unatokana ukweli kwamba magari tuliyonayo yamekuwa ni ya siku nyingi lakini bado kuhitaji tujitazame kusema kwa kwamba tunapata magari mengine zaidi na taarifa tumeshazipeleka wizara. Lakini ifurahi mheshimiwa Waziri kipekee kabisa kupongeza wewe kwa sababu taarifa ilipofika kwako ulianza kuishughulikia kwa haraka bila hata sisi kutegemea ni kwa haraka gani ungeleweza kutusaidia. Ile taarifa mwezi Juni mheshimiwa Waziri huyu kwa kulitambua hilo alitupatia magari mapya mawili waje kuendesha miti. Hongera sana. sana. Kwa kweli tunashukujika sana kwa jinsi ambavyo uko mbele kwa kisha kwamba unalisaidia baraza la mitihani la taid, la Tanzania. Na tuna imani kubwa pamoja na changamoto hii kwa pamoja tuakisha kwamba changamoto hii na uwepo wako ninaamini kwamba itatatuliwa bila kuleta athari yoyote. Naomba nihitimishe kwa kutoa shukulani kwako Mheshimiwa Waziri kwa kukubali mwaliko wetu kujumuika nasi siku hii leo katika tendo hili la uziduzi wa baraza la micheani. Kwa niaba ya management ya wafanyakazi wa baraza la micheani la Tanzania, napenda kuhakikishia kuwa tutatoa ushirikiano mkubwa kwa mwenyekiti na wajumbe wote wa baraza ili kwamba utendaji wa baraza la micheani Tanzania uzidi kuimarika siku hadi siku kwa mustakabali wa taifa letu. Na kushukuru sana mheshimiwa waziri. Asante kwa kusikrisi. waziri baada ya maelezo yangu sasa hayo kwa heshima naomba nimlete kwako makamu mwenyekiti kwa. wa baraza bidi ya Tanzania aende na utaratibu wangu karibu makamu mgeni rasmi Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Joyce Ndalichako, chako. Dugu wa wa baraza la mitihani Tanzania. Katibu mtendaji na wajumbe wa managementi ya baraza la mitihani Tanzania. Wageni waalikwa wawakilishi kutoka katika wawakilishi kutoka katika taasisi za serikali mbalimbali, waandishi wa habari, mabibi na mabwana habari Mchana. Habari za mchana? Mheshimiwa mpendwa wetu Waziri wa Elimu, mama yetu. Mimi niko hapa si kutoa hotuba kama alikotoa Katibu Mtendaji, lakini kufikisha salamu zetu kwako. Kwanza Napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuka, kutu, kutukutanisha katika hafla hii adhimu sana ambayo tulikuwa tunaisubiri kwa hama. Pili, pokea salamu kutoka kwetu. Salamu hizi adhimu za kukaribisha katika ofisi za baraza la mitihani ofisi ambazo zilikuwa kama ni nyumba yako. Karibu sana mheshimiwa. pia naomba upokee salamu zetu za dhati zinazotoka moyoni mwetu salamu ambazo zimejaa bashasha na baraka tele kutoka kwetu salamu hizi zifananishe kama salamu za mama kama salamu za watoto kwa mama yao halafu naomba upokee shukrani zangu za dhati kwa kukubali wito wetu na kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa bodi hii mpya ya baraza la mitihani licha ya majukumu mazito ulionayo na vile vile majukumu mengi tunamwomba Mola aendelee kukupa nguvu ya kufanya kazi kwa ufanisi na kwa busara na kwa busara Kama tunavyojua bodi hii ni cho bodi ni nyeti na ni muhimu kwa taifa na bodi hii ni tegemeo la Watanzania Hivyo basi naomba nikukaribishe ili utupe nasaha, utupe maelekezo yako na pia utuachie baraka zako. Baada hapo tutakuomba utuzindulie bodi yetu mpya na utukabidhi nyenzo za kufanyia kazi ili tuweze kufanya kazi kwa ufanisi. Asante sana, karibu mheshimiwa waziri. sante sana nashukuru uh, dr Mariam Ismail makamu mwenyekiti wa baraza la mtiani la Tanzania dr Charles Msonde katibu mtendaji wajumbe wa baraza la mitiani, wa wa idara naibu katibu mtendaji wakuu wa section wakuu wa taasisi zilizyo chini ya wizara ambao umealikwa ndugu zangu na habari mabibi na, na mabwana habari za mchana kwanza kabisa naomba nianze kwa kuwashukuru kwa kunikaribisha niweze kuzindua bodi yenu kufuatia uteuzi ambao Mheshimiwa Rais alifanya wa kumteua Profesa William Nagisi kuwa mwenyekiti wa baraza la mitiani la Tanzania na baadaye na mimi nikafanya uteuzi wa wajumbe wa, wa baraza Ninashukuru na hakika najisikia niko nyumbani na niseme na miki sana Nimefurahi kuona watu wengi. Wengine tulikuwa tunakesha wote kuhakikisha mitiani inakwenda vizuri. Sasa hivi hata kunitumia ka-text tu mheshimiwa unaendeleaje? Wamenituka. Kwa hiyo kwa kweli nafurahi kuwaona marafiki zangu wa muda mrefu, kuona kituo changu cha kazi cha muda mrefu na hakika ninajisikia niko nyumbani. Ninawashukuru sana. kini nikikwenda nafasi kutoa pongezi za dhati kwa profesa William Nangisye mwenyekiti wa baraza ambaye kwa bahati mbaya hatukuweza kuwa naye kwa sababu kama mnazofahamu kamati za bunge zinaendelea jana alitakiwa kwenda Dodoma na nikaona basi kwa sababu uongozi na tunafanya shirikishi kuna makamu mwenyekiti na watu wamekwisha safiri nikazi naye ametoa baraka kwamba tuendelee na uzinduzi kwa hiyo hata asubuhi nimeongea naye yuko dodoma kwenye kamati ya ya fedha kwenye mashirika ya umma PAC kwa hiyo anawaslimia sana na anasema kwamba anatamani angekuwa na sisi lakini basi kila mmoja anapambana na hali yake sisi tupambane huku na yeye anapambana kule na PAC pia nichukue nafasi hii kuapongeza sana wajumbe wote wa baraza ambao niwateua na hakika uteuzi ulizingatia weledi na niangalia mwenyekiti ambaye mheshimiwa rais amemteua niangalia professorangisie ni mtu ambaye haongeiongee lakini kwa watu wanaomfahamu ni katika wale watu ambao yuko very strict na ni mtu yuko hapa amenyoka ye hana mambo ya koda ya kupinda anapenda ni mtu mzalendo, anapenda kufanya kazi. Kwaanaa mimi nilihakikisha kwamba nampa wajumbe ambao kwa namna moja au nyingine wasimkwaze. Lakini kubwa zaidi kuangalia malengo ya serikali yao 500. Kwaanaomba sana ni niwapongeze wajumbe wote ambao niwateua, ambao uteuzi wenu kwa kweli umezingatia weledi, utendaji wenu wa kazi na uzoefu wenu. Na kwa namna ya pekee ni mpongeze mjumbe ambaye anawakilisha kwa sekondari Ah uh, ndio bana anasema ukifanya anasema mcheza kwa utuzwa. Hii bodi imemaliza muda wake kipindi ambacho ndio matokeo form ya form 6 yametoka toka. Na ndugu yetu wa Kibaha ametufanya ili tuonekane wanene, warefu kwa matokeo mazuri. Eh? Shule ya sekondari ya Kibaha ilikuwa ya kwanza. Sasa mimi nikasema kama kwenye baraza la mitiani kuna takiwako na mjumbe mwakilishi wa shule za sekondari. Namteua nani zaidi ya yule ambaye ameweza kusimamia taaluma shule yake ikawa ya kwanza. Kwa hiyo labda nikwambie tu ndugu yangu mkuu wa shule ya Kibaa matokeo ya kidato cha sita, ndio yalionifanya nikuteue kwa sababu kama umeweza kusimamia taaluma mpaka wanafunzi wako wakawa wa kwanza. Naamini utakuwa na mchango katika bodi hii. Wakikisha kwamba mtiani inayotungwa inaendana na sila basi za shule za sekondari kwa level za mtiani unaotungwa. Kama ni kidato cha nne basi wasitoke nje ya mstari. Kama ni kidato cha sita wasitoke nje ya mstari. Sambamba na wajumbe wengine naweza nikasema wasifu wa kila mmoja moja, lakini itoshe tu kusema kwamba uteuzi wa wajumbe wote umezingatia ueledi wao, umezingatia taluzo yao kitaluma na utendaji wao wa kazi lakini na uadilifu wao kwa sababu hili ni baraza nyeti. Kwa ni matarajio ya serikali kwamba mtakwii yale ambayo serikali inatarajia kutoka kwenu. kwamba mtatumia taaluma yenu, mtatumia uzoefu wenu, mtatumia naweledi wenu katika kuhakikisha kwamba mnaleta msukumo katika kuongeza ufanisi katika baraza la mitiani ya Tanzania. Baraza la mitiani ya Tanzania ni moja wapo ya taasisi ambazo kwa kweli zinafanya kazi sana. Ile falsafa ya mheshimiwa rais ya hapa kazi tu. Yaani baraza la mkitiani lishaanza miaka mingi. Ni watu ambao wanafanya kazi kwa kujituma na lazima kazi ikabilike kwa wakati. Tukisema mkitiani ya darasa la saba inaanza tarehe tano mwezi wa tisa lazima ifanyike tarehe tano mwezi wa tisa Uwezi kusogeza masaa walawezi kusogeza siku. Kwa hiyo lazima kazi ifanyike kwa ufanisi na kwa wakati. Na hii kwa kweli nasema kama mzoefu ambaye nimekuwa mtendaji wa baraza hili la mitiani kwa muda wa miaka tisa Nimeona jinsi gani ambavyo wafanyakazi wamekuwa wakijituma wako tayari kufanya usiku na kazi usiku na mchana ili mradi watimize malengo yao. Na wakati mwingine hata huko sasa hivi nilipo kule zanzibar najiuliza kwamba kwani hao wa baraza na witikani walitoka wapi? Na hawa huko ametoka wapi? Yaani mtu anafanya kazi na saa, amekiia alama, ikifika saa nge, ame, amefunga. Hata kama sentensi alikuwa anaandika imebaki kumaliza neno moja na kuweka full stop anaondoka muda wa kazi umeisha atakuja kesho. Sasa ni tofauti na hapa baraza la mtiani ni watu ambao kwa kweli wanafanya kazi kwa kujituma na kwa malengo. Kwamba lazima nikabilishe jambo fulani. Kwa naomba sana bodi yahakikishe kwamba inaleta msukumo zaidi kwa sababu bado kuna mambo mengi ambayo baraza la mtiani linaweza likafanya kwa sasa hivi teknolojia ya habari na mawasiliano inaleta fursa nyingi ambazo bado baraza la mitiani, linaweza nikatumia hizo fursa kwa hiyo naamini kwamba bodi hii itakuwa ni chachu ya kuhakikisha kwamba baraza la mitiani linatekeleza jukumu lake la kutunga na kusimamia mitiani vizuri kuhakikisha shughuli za upimaji katika ngazi ya elimu ya msingi sekondari pamoja na viwa vya ualimu inafanyika kwa uelewi wa hali ya juu sana ndugu zangu wote tunafahamu kwamba baraza ndio chombo cha juu kabisa cha uongozi na udhibiti wa mali na shughuli za baraza la mitaani na Tanzania. Kwa hiyo majukumu ya baraza la mitaani ambayo ndio bodi hii inaizindua leo, baraza hili leo, majukumu yameainishwa katika sheria ya baraza la mitiani ya mwaka tatu sura namba sheria uh, namba tatu ya mwaka tatu sura moja na tatu ya sheria za nchi na jukumu kuu cool, la baraza la mitiani kwa mtu wa kawaida ni kuendesha tu mitiani katika jamhuri ya wa Tanzania hilo ndio shughuli kuu cool. sasa katika kuendesha mitiani kuna kuwa na shughuli ndogo ndogo uwezo kwa kuendesha mtiani kabla hujijua unaendesha kwa nani kwa utakuwa na usajili wa wanafunzi utakuwa na usaishaji utakuwa na kuchakata matokeo lakini jukumu kubwa ni Kuendesha mitiani katika jamhuri ya muungano wa Tanzania na mitiani hiyo inaendesha kwa kuzingatia sheria kanuni na, na taratibu kwa hiyo nitaakabidhi hiyo sheria kwa sababu ndiyo mwongozo ambao mnapaswa kuzingatia katika utekelezaji wa majukumu yenu na majukumu mengine ya baraza la mitiani huwa yanainishwa katika niaraka mbalimbali ambazo huwa zinatolewa na serikali na miongozo ambayo inatolewa na wizara yangu kwa sababu wizara ndiyo wizara ya elimu sayansi na teknolojia ndio wizara mama kwa baraza la mitiani la Tanzania kwa hiyo baraza lina jukumu la kupokea maelekezo kutokana na, na mahitaji na matakwa kwa kipindi husika ambapo kama serikali ikiona kuna umuhimu wa baraza la mitiani kutekeleza jukumu fulani basi wizara inaweza kutoa maelekezo na baraza la mitiani litakuwa na jukumu la kupokea na kufanyia kazi hayo maelekezo. Kwa hiyo nina imani kwamba kwa kutumia weledi wenu sina shaka kabisa mtasimamia ipasavyo utekelezaji wa majukumu ya baraza la mitiani ili baraza letu liweze kuendelea kung'aa kama alivyo sema kwa kweli baraza ili la mitiani limekuwa ni mojawapo ya mabaraza katika Afrika ambayo anafanya kazi vizuri na huu uzoefu wa nchi nyingine kuja kujifunza baraza la mitiani jiji gani wanaendesha mitiani ni uzoefu ambao umekuwepo muda mrefu baraza la mitiani la Tanzania linakuwa linaonekana kama role model ya utendaji katika mabaraza mengine kwa ningependa sifa njema ambayo baraza la mitiani limejijengea iendelee kuimarika siku hata siku kama serikali tusigependa hata kidogo kuona kwamba baraza hili linateteleka kwa namna yoyote hili. Kuona nawapongeza sana watendaji wote kwa kazi kubwa ambayo mmekuwa mkifanya natoa pongezi za dhati kwa wajumbe wa baraza la mtiani lililopita kwa usimamizi makini wa baraza hili na kuliwezesha kuendelea kufanya kazi yake vizuri na kuendelea kuaminika na jamii ya Tanzania na mpaka nje ya Tanzania kwa hiyo naomba na ninaelekeza baraza jipya la mitiani liendelee kusimamia kwa umakini baraza la mitiani linafanya kazi vizuri lakini wanasema ukiona vyaelea vimeundwa kama nilivyosema na mimi nilikuwa hapa watu wanakuwa na kesha mpaka asubuhi watu wanakuwa hawalali wakati wa mitiani kuhakikisha kwamba mitiani iko kwa salama haibiwi hakuna udanganyifu unaofanyika na mambo mengine yoyote ambayo yanaweza kuathiri na ufanisi wa mitiani kwa hiyo hata siku moja msije kulala usingizi kwa sababu wapo watu huko nje yani anakuvizia anaku, anaku na ndio maana nakumbuka kwamba Baraza limekuwa likiimarisha hata zile ala alama za kwenye cheti kwa sababu we unapoweka labda kwamba cheti changu ili kitambue kitakuwa na alama hizi na hizi na hizi na kuna mtu mwingine anaanzisha kiwanda cha kutengeneza alama kama zako. Kwa hiyo kamwe baraza la mikiani halitakiwi hata kufumba macho. Yaani natakiwa unayakodoa ili wanasema wanakodoa kodo. Basii hiyo kazi ya baraza la mikiani. Ukifumba hata kidogo tu unaweza kukuta kwamba mambo yamekenda njozosivyo. Kwa hiyo mnakwenda vizuri lakini mkitoa mwanya hata kidogo watu wengi sana ambao wanatafuta huo mwanya naomba kamwe msiwape kwa sababu hapa mambo yakenda vibaya jitihada yote ya serikali ya kutoa elimu bila malipo kwa Tanzania na serikali inatumia bilioni ishirini kila mwezi itakuwa ni bure na wapongeza kwa kusimamia zoezi la uhakiki wa watumishi wa umma Katibu mtendaji ameeleza hapa zaidi ya watumishi wa umma laki 500 wamehakikiwa na matokeo ya uhakiki wa wote tunajua kilichotokea kwamba baadhi ya watumishi wa umma walionekana wanavyeti feki lakini kwa sababu watu soka wameshajua kwamba lazima niwe na cheti ndio nitambulike mwingine anaweza akawa ni mtu ambaye ana cheti lakini ni anasifa sifa feki kwamba anapata cheti lakini haastahili kupata cheti kwa sababu hajawa na hayo maarifa yanayotakiwa kwa hiyo wanaonyemelea yani kupata vitu vya mteremko teremko wako tu. Kwa hiyo mkifumba macho hata kidogo unaweza kakuta mambo haya vizuri. Kwa hiyo kazi inakwenda vizuri lakini hapa sio mahali pa kufumba jicho hata kidogo kwa sababu ukitoa mwanya tu mambo yatakayojitokea yatakuwa sio mazuri hata kidogo. Lakini vile vile a, baraza la mitiani lina nafasi kubwa sana katika kudhibiti ubora wa sifa za wanafunzi ambao wanaenda kujiunga na vyo vikuu pamoja na vyo vya kati. Na ndio maana kutokana na ushirikiano wao ndio nao, namuona mtendaji wa baraza la taifa la ufundi yuko hapa, namuona makilishi kutoka tume ya vyo vikuu yuko hapa, na sasa hivi chofu chao ndio kinachemka kweli kweli. Na Watanzania wako wanaangalia watatoa mapishi gani? Watu wanasikilizia, wanasubiri matokeo yao wa dhahiri kwenye vyo vikuu na vyo vya kati. Sasa hapa lazima nimshirikiane na baraza la vikitani ili kuhakikisha kwamba wale ambao wanachaguliwa kwenda kwenye vyo vya elimu ya juu ni kweli wana sifa zinazostahili kwa mujibu wa program ambao wanateuliwa au wanachaguliwa kwenda kuzisoma. miaka ya nyuma najua kumekuwa kulikuwa na changamoto baadhi ya wanafunzi walikuwa na matokeo ya kugushi na vyo vikuu vilikuwa havina uhusiano wa moja kwa moja na baraza la vitihani na nakumbuka kuna kesi ambazo zimesha kutokea watu wengine wa mtu amepata divisheni 0 na nakumbuka kulikuwa na kesi mtu hata hana aibu unajipandisha daraja kutoka sifuri mpaka divisheni 1 yani anatengeneza cheti cha kugushi kutoka sifuri mpaka divisheni 1 Sasa katibu mtendaji anafahamu kesi hiyo watu walipata na wakachaguliwa kwenda kwenye chuo kule lakini sasa kule mambo yalikuwa alivyo sivyo yani kila kitu kilikuwa kipande mpaka mtu anashangaa huyu wanafunzi mekuaje bahati nzuri waliomba viti vya kikiwe na baadaye tulikujuliani matokeo ya kugushi waliondolewa kwenye vio tikuu. Kwa hiyo sasa hivi ili kuepuka jambo kama hili kabla ya kwenda chuo kikuu, baraza la mtiari limetengeneza kazi data ambayo inaungana na kazi data ya tume ya vioo vikuu, imeungana na kazi data ya baraza la taifa la ufundi ili tuachuje kabla hawajapata nafasi. Kwa sasa hivi tumeacha ule mfumo wa watu wa, wa, wa kupeleka makaratasi kuonyesha sifa zao. Sababu kama nilivyosema wako mabingwa hapo wa kutengeneza vieti mitaani. Kwa hiyo pamoja na kwamba serikali inawashughulikia lakini tumeona tuimarishe kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano. Kwa hiyo kazi data ya baraza la mitaani inaongea na kazi data ya tume tumeaviyo vikuu inaongea na kazi data ya baraza la taifa la elimu ufundi. Kwa naomba sana hakikishe kwa kwamba kabla mwanafunzi hajadahiliwa katika vio vya elimu ya juu ni lazima baraza la mitihani lishibitishe kwamba zile sifa ambazo mwanafunzi anazionyesha ni sifa halali na bahati nzuri siku hizi baada ya kuona ile makaratasi yalikuwa yanatisumbua sana wala hakihitaji ya atuletee kitu chochote yeye atuambie tu amesoma lini namba yake ya mtihani ni ipi tuna, mangai, tuna mwenye wenyewe kwenye mfumo Kwayo hiyo, kwa hiyo hiyo itasaidia sana kuhakikisha kwamba vioo vyetu vya na itasaidia kuondoa mzigo kwa wazazi kwa sababu mwanafunzi anapodanganya anapopata nafasi inakuwa inamwingiza mzazi gharama kwa hiyo unapokuja kumfukuza inakuwa tayari ameshalelea usumbufu na namna fulani kwa hiyo anasema Kiswahili bwana kuzuia, kuliko kutimu tunataka kujiridhisha kwanza kabla wanafunzi hawajaenda kwenye vioo vikuu kwa baraza la mitiani lina wajibu mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba hili zoezi la udahili linakwenda vizuri lakini kubwa zaidi baraza lazima liwe na matokeo yanayoaminika kwamba mwanafunzi anapokuwa amepata daraja la kwanza anapoenda kwenye taasisi yoyote matendo yake na ma, mazungumzo yake na ufanaji wake wa kazi ufanane na kiwango cha ufaulu ambacho anacho. Kwa sio swala tu la kusema kwamba mtu amepata matokeo lakini matokeo yaaminike kwa matendo kwamba mtu utendaji wake kweli unaendana na cheti. Sio mtu tena ashangae kwamba eh hey, we wa division 1 hapo kutakuwa na shida. Kwa hiyo naomba sana na ninaamini kwamba baraza hili litasimamia utendaji wa baraza la mitaa la Tanzania ili kuhakikisha malengo ya chombo hiki muhimu kabisa kwa taifa letu yanafikia kwa weledi wa hali ya juu. Na serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Pombe Makufuli kwa kweli imedhamiria kwa dhati na imekuwa ikitekeleza kwa vitendo Uh, mambo yote ambayo ni jukumu la serikali katika kuhakikisha kwamba linabolesha elimu na nasema na anda, underline kwamba mambo ambayo ni jukumu la serikali kwa sababu yapo mengine ni jukumu la watendaji yapo mengine ni jukumu la wanafunzi na mengine jukumu la walimu na wazazi na kwa upande wa serikali kwa kweli tumekuwa tukitatua changamoto ambazo zipo katika sekta ya elimu na mtendaji hapa amezungumzia baadhi ya mambo ambayo mi baraza la ya spedi kulisema sema sana Nadhani wao kwenye majukwaa mnaskia ninazungumza madarasa tumekwishajenga madarasa 1467 tumeshajenga matundu ya vyoo 3968 tumeshajenga moja 361 nazungumzia maktaba ya chuo kikuu lakini hata hapo baraza la mitiani serikali hii yaa tano imeendelea kuwa inaimarisha utendaji na kuhakikisha kwamba baraza la mitiani linakuwa ni baraza la mitiani la kisasa kwa hiyo tumewanunulia mashine ya kufungia mitiani na hii ni kupunguza macho kama anavyosema hapa yani kuna kuwa mtu ukifumba macho kidogo tu jambo limetokea kwa hiyo tumenunua mashine ambayo inaweza ikafunga yenyewe mitiani automatic rapi nya mitiani kwamba unatoka kwenye kwenye uchapaji na inaweza kaingia kwenye bashasha ili kupunguza mikono mikono ya watu kwa sababu wanaofunga wale ni binadamu kwa hiyo anaweza kaa huku wanafunga macho ameyatoa Anaeka kwenye bashasha macho ameyatoa. Anaweka kwenye bashasha, anatoki na kanatasi lakini mpaka jioni atakuwa ameshakarili swali moja anaweza kaenda kumwambia mtoto wake, halafu watu wakasema, ya, "Serikali haiko ya makini, miti imevuja. Kumbe ni kutokana na ule mfumo. Wala miti iko salama katika ule taneti bwa yake ukinitiani. Imelindwa salama, imefika salama lakini kumbe yule ambaye ulikuwa anampa afunge alikuwa anachungulia anachungulia kitoka anaenda kusema kwamba yeye kutakuwa na swali linahusiana na mambo ya samaki. Kwa hiyo watoto wanakuwa wanajiandaa huko na kadhalika. Kwa hiyo serikali imeendelea kuhakikisha kwa kutambua kwamba huu ni moyo. Tumewanulia hiyo mashine ya kufunga mitiani yenyewe ambayo inafanya otomatiki, uh, wrapping lakini pia tumewanulia mashine ya kuchapa kwa rangi kwa sababu tunapokuwa tunafundisha masomo kama biolojia, Masomo kama jiografia unakuwa labda unafundisha mambo ya uoto wa asili. Sasa lazima mtu aone uoto pale. Aone kijani, aone vitu vingine. Sasa kama huna rangi inakuwa ni shida. Miaka ya nyuma tulikuwa tunatumia picha, kwamba mtu anapiga picha, alafu ndio tunaweka kwenye kitabu. Lakini kwa kweli saa nyingine ilikuwa inategemeana na ugoro wa picha na wakati mwingine ilikuwa inawapa shida wanafunzi kwamba anakuwa na, na shida mbili. Fuielewa ile picha vizuri kwa sababu labda ilivyochukuliwa ilichukuliwa ilivyo ilivyo kwa usahihi kadri inavyotakiwa. Lakini pia nakuelewa sasa jibu la mitiani. Kwa hiyo tumewarahishishia, tumenunua mashine ambayo itakuwa inachapa mitiani kwa rangi, yani full color. Ukitaka rangi yoyote unaweza kuweka kadri inavyotakiwa. Lakini serikali hii ambayo inajeli makundi yote Tumewanunulia mashine kwa ajili ya kuchapa maandishi wa ya wanafunzi wasioona. Lakini tumeenda mbali zaidi. Tumewanunulia mashine kwa ajili ya kuweka alama mficho ambayo inawezesha hata kuchapa viti. Kwa hiyo ukiona vyaelea vimeundwa. Mheshimiwa anapobana lakini kuna mwingine anaachia. Kama hiyo mamashine yanabinyika. Lakini vile vile tumewapatia magari mawili hivi karibuni kwa ajili ya kusaidia uendeshaji wa mitiani. Kwa hiyo tunaposema kwamba serikali ya, ya tano kwenye sekta ya elimu inahakikisha kwamba inaimarisha mifumo yake ni katika nyanja zote. Hata baraza la mitiani ni taasisi ya serikali na kwa sababu Mheshimiwa raisi anataka ufanisi basi resource zetu tunazielekeza katika vitu ambavyo ni vya maendeleo. Mwisho rais wetu wa wami ya tano ni kiongozi ambaye anaweka uongozi unaweka alama. Mashine hizi ambazo zimenunuliwa sasa hivi zitadumu kwa miaka na miaka. Kwa sababu hata na mimi nilipokuwa hapa baraza la batiari na ninajua na hizo mashine hata kuziondoa watu wanaona kama ni historia. Bado tunazo mashine hata za mwaka 83 na zinafanya kazi, zinachapa chapa kwa hiyo huu ndio mwekezaji ambao tunataka hata vizazi na vizazi vitakuja kusimulia. Kama tunavyosema zilinunuliwa 83, sasa hizi tunasema mashine zimenunuliwa kati ya mwaka 2017, vingine vimefanyika mwaka 2018 na mambo yapo mambo mengine mazuri zaidi ambayo yanakuja katika sekta elimu. Kwa hiyo kwa kweli kwa nafasi hii mimi kama kiongozi ambayo nimepewa dhamana kuongoza sekta elimu Sina budi kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa raisi kwa sababu elimu ni kipambalichetu chetu na ninaona kabisa kwa sababu mimi nimekulia katika sekta elimu. Changamoto zilizokuepo na mambo mengine ambayo tulikuwa tunaona kama hayawezekani sasa yamewezekana. Binafsi niliitamani sana hiyo mashine ya, ya kuchapa kwa rangi. Naona mkua idara ya chapa ananodi ana, ana, ana kwa sababu niliitamani sana. Na nilishiaenda paka hata Ujerumani paka Italia kufanya window shopping lakini mimi nilishakuiona tu kwenye picha. Nafurahi sana kwamba ile ndoto yangu sasa imeweza kutimia. Kwa hiyo ninayasema haya kwa sababu kama nilivyosema ukiona vyaelea vimeundwa. Kwa kweli serikali inafanya kazi kubwa sana kwenye sekta ya elimu. Na tutifike kubali hata kidogo na tuta kubali atokee mtu mmoja ama kwa sababu ya uzembe ama ni kwa makusudi akafanya jambo ambalo litafanya hata wa Tanzania wapoteze kabisa imani kwenye sekta ya elimu. Kwa hiyo uh, kwa kweli bodi inaelekeza kwamba msimamie vizuri ili haya mambo mazuri ambayo yanailetea sifa nchi yetu mpaka watu wengine wanakuja uh, kujifunza utendaji wa baraza la mtiani tuendelee kuyadumisha na tuendelee kuwa wabunifu kuona mambo mengine mazuri zaidi ambayo tunaweza tukayafanya kwa ajili ya manufaa ya taifa letu lakini kwa ajili ya manufaa pia ya watoto wetu na wadau wote kwa elimu kwa kwa jumla wake. Ukibweteka hapa hata kidogo haki ya Mungu imekula kwako hapa mimi napafahamu vizuri sana. Yaani hata kidogo imekula kwako na hata mbaya hapa kila kwako inakula kisawasawa sawa. Yaani haili kidogo na ndugu zangu wakianza kuandika hata mwezi mzima wanakungangania tu kwa sababu ya unyeti wa baraza la mitiani la Tanzania. Na ndio maana wanahakikisha kwamba kama kuna jambo baya basi kila mtu ajuwe kwamba hapa mambo hayaendi vizuri. Tumetulia muda mrefu Mambo yanakwenda vizuri ni imani yangu kwamba hata mitihani ya darasa la saba. ambayo tunatarajia itaanza kufanyika wiki ijayo tarehe tano na tarehe sita mwezi wa tisa yaani Jumatano na Alhamisi ya wiki ijayo itafanyika kwa amani na utulivu na nitumie nafasi hii kwa walimu ambao wanakuwa wanajipanga kufanya vitendo vya udanganyifu Serikali haitavumilia hata kidogo mwalimu ambaye anajihisi na vitendo vya udanganyifu. Na nitumie nafasi hii kuliagiza baraza la mitiani, Kwa kuhakikisha kwamba mnasimamia kikamilifu kuanzia mtiyani inapokuwa inafanyika. Lakini hata wakati wa ushaishaji, kuhakikisha kwamba kama kuna dalili zozote za udanganyifu mnachunguza kwa umakini na kuchukua hatua na iwezekana kabla hata mjatoa matokeo. Kwa hiyo tusikubali na tusiruhusu watu wakatafuta sifa hewa kwamba anaonekana mefaulu kumbe amepata kwa njia za mkato. Njia zote za mkato tumezifunga na tusikubali mtu yote akaja kuzifungua. Kwa hiyo naomba nimalizie kwa kutoa wito kwa baraza usimamie ipasavyo shughuli zote za baraza la mitiani imezungunza shughuli za kiutendaji lakini pia msimamie na mali ambazo serikali imekuwa ikiwekeza hizi mashine zinazoziongea ni vitu ambavyo ni gia ngara sana hakikisheni kwamba vinafanya kazi vizuri na vinatuzwa vizuri lakini hakikisheni maandishi ya mitiani yanakwenda vizuri mitiani kama ni ya darasa la saba basi tusitoke nje kwenye silabasi. Izingatie uh, silabasi ambayo inatumika lakini usimamizi wa mitiani uwe sabiti Watu ambao tunaapa dhamana ya kwenda kusimamia mitihani lazima tuangalie vizuri. Lakini vile vile kuwe na umakini katika usaishaji, Na kuangalia kwamba mitiani ishaishwe kwa umakini na ishaishwe kwa haki. Mwanafunzi apee alama anazostahili na asipee alama zisizostahili au asinyimwe alama ambazo anastahili kwa jumla haki itendeke na ionekane kwamba imetendeka Ukitoa matokeo wanafunzi ambayo alikuwa anakuwa mwisho miaka yote saba halafu anaonekana amekuwa kwanza kila mtu atakuwa anashangaa kwamba inakuwaji Pamoja kwa na kwamba watu wanabadilika lakini kama anavyosema haki itendeke. Kama mtu akifaulu iwe ni kwa sababu ni kweli amevidhiilisha uwezo wake kulingana na majibu ya mitihani na sio vinginevyo. Lakini pia Mwakikishe kwamba mnakuwa swala zima la utoaji wa vieti linasimamiwa vizuri kusiwe na makosa ya hapa na pale au kwa bahati mbaya katika utoaji wa vieti maana unaweza kasimamia vizuri lakini katika utoaji wa vieti ukakuta mtu anapata cheti ambacho kina alama kubwa kuliko zile ambazo astahili kwao kama nilivyosema kazi ya baraza la mtiyani ni nyeti kuanzia hatua zote kwa sababu hata katika kutunga mtihani ukimuuliza mtu swali ambalo aliko kwenye basi tayari ni tatizo utakuwa uniwatendee haki watayinyiwa kwa hiyo naomba baraza liwe na uweredi wa hali ya juu ili watanzania wasiwe na mashaka yote na matokeo ya kazi ambayo na na, na yafanya ni matarajio yangu kwamba wajumbe wa management na wafanyakazi wote wa baraza la mtihani watatoa ushirikiano unaotakiwa kwa baraza hili jipya ili, ili kuhakikisha kwamba wanafanya kazi yao vizuri na niwahikishe kwamba wizara yangu kama mlivyofahamu mimi simi yangu iko tu na wala mimi sina mipaka kama niko ofisini huna haja ya kuweka appointment nitakuwa huyu huyu sitegemei kubadilika kwa hiyo taendelea kuapa ushirikiano wowote na wakati wowote mtakapohitaji ili kuhakikisha kwamba mnafanya kazi yenu vizuri na naamini pia Mtadelea kushirikiana na taasisi zilizo chini ya wizara kwa sababu kuna mambo mengi ambayo napaswa kufanya kwa pamoja ili kuweza kuleta ufanisi na naamini tukishirikiana kwa pamoja basi tutaweza kusukuma vizuri mbele gurudumu la kuimarisha elimu katika nchi yetu ya Tanzania Mwisho kabisa lakini sio kwa umuhimu niwatakie heri na mafanikio ya hali ya juu katika kutekeleza majukumu yetu na niwatakie safari njema wajumbe wa baraza ambao wanatoka nje ya Dar es Salaam. Kwa hiyo ndugu zangu baada ya kusema maneno hayo na baada ya kutoa maelekezo ambayo nimeitoa sasa napenda kutangaza rasmi kwamba nimelizindua baraza jipya la baraza la mtiani la Tanzania leo hii tarehe tisa toa gas ya 2018 na nasema asanteni sana kwa kunisikiliza